Ми сьогодні, можна так сказати, диткуємо 40 днів по тому крейсеру «Москва». У нас сьогодні випуск марки безпосередньо руський корабль. Все У нас презентується і відбувається спецпогашення конверта першого дня з літерою «W». Це відповідно простий лист по світу, літера «F» – це рекомендований по Україні номінал. Відповідно, такий блок і такий блок було отак, от щоб погасити вже з гарантією. Не забуваємо про те, що війна в нас ще триває, але ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги і побільше таких знакових марок. Тому слава ЗСУ, слава Україні! Вже другу марку для колекції Державного історико-культурного заповідника Межибіш придбав заступник директора Ігор Западенко. Ми, як музейники, зацікавлені зібрати повну колекцію, тим більше, якщо ця колекція пов'язана з перемогою України, з перемаганням, з доланням наших ворогів. Коли було погашено саме ту марку і наступного дня погашено крейсер Москва, ми одразу зробили невеличку, але промовисту експозицію, в яку одразу помістили цю марку, і ця експозиція досі діє. Негайно зараз ми повеземо цей конверт до Меджибожа для того, щоб доповнити експозицію. За словами Миколи Громова, тараж марки 5 мільйонів. «Ескіз майже незмінний з першою маркою, як його автор Борис Грох, Відповідно, це пройшли деякі зміни, які ми вимушено були впровадити. А саме корабель був потоплений, ми його прибрали. Було написано «дан», що означає «все і, і все». Щодо кількості, Микола Громов каже, Хмельниччина отримала нині 13 тисяч. Усі у продажі. Дивлячись на той ажіотаж, на ту чергу, я розумію, що вони сьогодні, можливо, завтра всі закінчаться. Але ми очікуємо на нові надходження. Як тільки ми зможемо їх отримати, ми їх будемо пускати у вільний продаж. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.